Για το συνεχός αναγνωμένων και εξυγχρονισμένο λογοτεχνικό εξοπλισμό, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της επαγγελματικής επιστημονικής εκπαίδευσης σε μια πολύ ευνοητική αγορά εργασίας. Το παιχνίδι της Αθήνας περιλαμβάνει πλέον σχολές. Δυσκολία επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, δυσχολή διοίκησης και οικονομίας, δυσχολή τεχνολογικών εφαρμογών, δυσχολή γραφικών τεχνών και σχεδών, και τεχνικών τεχνικών και, τεχνικών και τεχνικών. Έχει συνδικά τηραδευτά τριμόρια, στον τα τριραδευτέρα είναι οι ειδικό τους και τα τέσσερα είναι γενικά. Έχει περίπου γεγραμμένους υποσυνή και Στην κοινωνικού εφαρμό στη σύγχρονη στάση των επιστημονών υγεία. Στην ήμε η φυσικοραπία και η εγωθεία, αποτελεί τι που των με πολύ υψηλές βάσεις εισαγωγής. Όλα τα προγράμματα είναι αποθορισμένα πριν από σημασία χωρί ανάμεσα τη ελληνική πραγματικότητα αλλά και τη διεθνή πραγματικότητα. Η χώρα του πλήκτη εθήναξα είναι πλήρω στα απαραίτητα συμπληρωματικά εφόδια στους σπουδαστές του. Η βιβλιοθήκη ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει 120.000 τίτρους χλίων. Στεγάζεται σε έναν πλήρως συμφωνισμένο χώρο με 100 υπολογιστές και 220 θέσεις εξασίας. και σπουδών, Οι σπουδαστέ αναπτύσσουν την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των ειδικαστικών τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά παιδεία. Οι απόφοιτοι κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στι νέε τεχνολογίε. Η σχολή έχει αντικείμενα μοναδικά στον τομέα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση και με αυτή τη λογική ε, γίνεται πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ ε, αποδεκτή ε, από την άποψη των αποφύτων τη. Το ΤΕΗ της Αθήνας έχει επιλογή από την Ευρωπαϊκή ένωση ως μέλος του Πανεκαιστηνικού Χάρτη Ιεράσμους. Δεδελίγονται κατά μέσο όρο 300 εφηγητές και 50 καθηγητές του χρόνου. Παράευλα, η λειτουργία του γραφείου διασύνδεσης προετοιμάζει και υποστηρίζει τους απόφυδους για την επαγγελματική τους αδιορομία και συνδέεται άμεσα με τους φορείς της αγοράς. και δύο γενικά τμήματα τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένου τομεί τη επιστήμη και τη τεχνολογία. Διαθέτουν άπειρο εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Υπό τη συνεχή επίβλεψη των καθηγητών, οι σκοταστέ πειραματίζονται σε ειδικά προηγουμένα μηχανήματα υψηλή τεχνολογία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών ΣΥΠΤΟΚ με μαθήματα τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά. Η εργαστηρική εξάσκηση που παρέχεται και αξιολογείται αυστιά του δίνει τα εφόρια που να μπορεί να είναι άμεσα άμεσες αξιοποιήσεις των εργασίες. Το ΔΕΗ της Αθήνας σύμβαται με πανεξιδιακά εδημάδα του εσωτερικού και του εξωτερικού για προγράμματα μεταβληκιακών σπουδών με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διάθεση φόρων, εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων. Η θέση κατέχει το τμήμα Τεχνολογία Τροφίμων. Στόχο του είναι η βελτίωση τη παραγωγή και επεξεργασία, αλλά και τη διανομή και εξέταση των τροφίμων. Διαθέτει επίση το τμήμα Ειδολογίες και Τεχνολογίες Στουχών, με παραγωγή τεσσάρων δόνου κρασίων κάθε χρόνο. Η σχολή είναι χημίας, και επεξεργασία και αλλά πια επίση την καταρρυσία ανά και τον ποιοτικό και από τον και από τον τελικού Σε ειθικά διαμορφωμένους όρους της οι σπουδαστέ του Θεοίου Αθήνας, ανάμεσα στα μαθήματά του, μπορούν να απολαύσουν στιγμές καλάρωσης και ηρεμία. Η γυμναστήτρο πλήρω οξοπλισμένο με υπεσύγχρονα όργανα γυμναστικής, σάρνα φοιτούς, καθώς και εστιατόριο και καφετέρια, που λειτουργεί σύμφωνα με όλου του κανόνε καν Υπάρχουν Υπάρχουν Υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα εδρήματα, κοινωνική συμβουλευτική υπηρεσία, συνεδριακό κέντρο 350 θέσεων με δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης καθώς και το κέντρο διαχείρισης δικτύου, μεταδρέπονται το Ίδρυμα σε μια ολοκληρωμένη, πλήρως οργανωμένη εκπαιδευτική κοινότητα. και Εστιάζεται στην οικονομία, στην οργάνωση και στη διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Εξελίσσεται συνεχώ σύμφωνα με τι νέε τάσει τη αγορά-εργασία. Έχουμε πολλού από που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, έχουμε ανθρώπου που κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά στα καλύτερα μαγαζίδια του κόσμου. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρύμα τη Αθήνα ιδρύθηκε το 1973. Από τότε, χιλιάδε πτυχιούχοι του. Σταδιοδρομού στον επαγγελματικό τομέα σε μικρέ ή μεγάλε επιχειρήσει. Στι τελευταίε μελέτε, διεφάνει ότι η απορροφητικότητα των μαθητών μα στην αγορά εργασία φτάνει τα επίπεδα του 92%. Στόχο του ΔΕΗ τη Αθήνα είναι η συνεχή αναβάθμιση του επίπεδου των το παρεχόμενων σπουδών, έτσι ώστε οι αποφηλίτε να είναι σε θέση να μεταφέρουν και να προάγουν τι σύγχρονε τάσει τη επιστήμη και τη τεχνολογία και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα μέσα από τι ανάγκε, τι επιθυμίε και τι προσδοκίε που του δίνουν τα ενεργά μέλη του. Οι του. σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή ορκομοσίας του Τμήματο πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Θα σας παρακαλέσω να περάσετε όλοι όσοι είστε πίσω όρθιοι να καθίσετε όπου υπάρχουν καινέ θέσεις, να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας και να μην σηκώνεστε από τη θέση σας για να βγάζετε φωτογραφίες. Παρακαλείται ο Διευθυντής της Σχολής, κ. Κριάντης Δήμος, να προσέφτει για να βρεθεί τη χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκριμένοι, αγαπητοί, απόφητοι, κύματος Αυτοπολικής για το έδο του 2011 και αγαπητοί γονείς και συγκινείς των απόφητων. Σα καλωσορίζουμε στο Ίδρυμά μας. Η σημερινή μέρα είναι μια διαπαραστική μέρα για το κλίμα πληροφορική του Ντέη Αθήνα, δεδομένου ότι απονέμει τα πτυχία του απολύτου του 1ου εξαμήνου 2011. Όχι και προσπάθειε των απολύτων, αλλά και των κονιών του, βρίσκουν τη δικαίωση μέσω αυτή της σεμινής τελετής. Όλα τα μέρη του κλίματος της πληροφορικής, αλλά και τους κολλής γενικότερα, Εργάστηκαν και εργάζονται ώστε οι σπουδαστές να πετύχουν δύο σημαντικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με το να αποκτήσουν οι σπουδαστές μας τις κατάλληλες γνώσεις που απαιτούνται για το επάγγελμα τη πληροφορίας. Είτε ευκολότερα, είτε δυσκολότερα, στον επαγγελματικό στήγο βρίσκουν μια επαγγελματική απασχόληση. Το γνωστικό αντικούμενο, το οποίο σπουδάσετε και θα υπηρετήσετε στο μέλλον, είναι ευρύτατο και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα το εξελίξουν ακόμα περισσότερο τα επόμενα τρόπο. Συνεχώς, βρίσκεστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση. Μια πρόκληση και έναν στόχο που σε μερικού έχει να κάνει με μια προσωρινή συνέχιση σχολών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στους περισσότερου έχει να κάνει με μια κατάληψη πανεπιστημιακή θέση στην παραγωγική διαδικασία. Εύχομαι μια όσο το δυνατόν γρηγορότερη επίδειξη του στόχου της απογευματικής σας αποκατάστασης. Συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα προσπάθειά σας και σε εσάς και στους όλους σας. Καλή σας βαλαιονομία. Παρακαλείτε ο πολεστάνος του τμήματος, κύριος και Χαγιάς Δημήτριος, να προσέξει και να βρεθεί. Η γιατί σήμερα θα μήθω την υπόπτη και η πάθεια που κατέβαλα στους μα για, για να κατακτήσουν τη γνώση. Φυσικά, πίσω από αυτήν την κατάκτηση υπάρχει και ο δάσκαλο και η οικογένεια που στηρίζει και την τον κατάλληλο, το τον κατάλογο του βάλων, ώστε ο νέο άνθρωπο να μπορεί να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα τιμάμε τον σπουδαστή, την οικογένεια και τον δάσκαλο. Το πρόγραμμα αυτό έχει πολλές απαιτήσεις και θα μας πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση των υποχρεών σας. Σήμερα, αν να μπείτε στην αγορά εργασίας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, καθώς η χώρα μας βρίσκεται σε δινή κολλήρια κυβέρνηση, <κυρίζει> που αφορά όλες τις πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, υπογραφεί για την πτήση αξιών.